Se počutite kot stare none in nonoti, ko igrate družabne igre, bi še vedno radi zadavili prijatelja, ker je tistega dne meta v same šestke, mogoče sumite, da vas mož slepari, sumite, da žena videva drugega, ali mogoče ste izgubili volo za življenje, ker so stali igralci pojedli vaše edino figurico na polju. Ne, gledajte dosti bolj daleč, ker imam izdelek za vas, ki vam bom dal možnost uničiti sovrstnike pri igri in bo obrnil vašo denarnico oziroma denarnico vaših staršev ozmerob. Predstavljamo vam HLOS, družabno igro vojskovanja na globalni ravni. Odzdravite tiste stare igre na mapah, ker prihodnost je tu in je prekleto zanimiva, zato poslušajte. Ta lepotica je iz magneta in tako prevolačna, da se bodo vaši prijatelji gonili okrog vas, takoj, ko se boste začeli igrati z njo. Ima pametna pravila igranja, dobro zgleda, je trda kot železo in ne zgubi lepoto s časom. Vam bo tudi vzela polovico vašega denarja, ker se zaveda svojo vrednost. Na globu se upremikate note in na tleh upravljate bitke. Karte z različnimi vplivi so pripravljene, da primete igralce za jajca in jih ne spustite. Vse, kar imate zavedet je razloženo v lepo varveni knjižci. V paketu dobite toliko figuric, da lahko spremenite sobo v hujše divjinsko polje, kot če bi se razmetele le kocke. Te imajo eno od štirih različnih barov za štiri ljudi, z kateri pili pivo za zatirane depresije, če se lahko hkrati še zabavite v štirih. Za igranja si lahko izberete dva načina napadanja in tri načine, kako bo potekala igra, ki različno zahtevnost igre, torej igre primerne za pitlarje in ljudi, ki so se ravno kar vrnili s službe. Lahko umišljate vašo nono ali vašega dohtora pri igri, kdo vas bo ustavil. Če nočate, da ima sreče kakršnokoli mesto v igri, izberete način napadanja z že izbrano učinkovitostjo enot. Če hočete dodati pekočo hrano za okus, s katerim doživljate igro, igrajte način, kjer je možnost, da enote zgrešijo tarče. Hočete imeti eno kratko igro z nekaj bitkami, vam treba potegniti pravila iz riki v glavo, ker imamo že narejena priporočena pravila če hočete daljšo igro, kjer se tudi izdeluje nove note, pravira zato so na voljo. Hočete izkusiti, kako je upoštevati strategijo, ekonomijo in diplomacijo z dodatnimi cilji, medtem ko vas maltretirajo ljudje ljudje? Imamo tudi to. Ta način igranja bo testiral vaša prijateljstva bolj kot enka, Monopoli in človek ne je zezkrati. Za trenutek si nekajte pretvarjati, da veste kaj delate pri vaši službi. Vzemite si čas zase. Zagotavljamo vam, da bo ta igra ustvarjala za res posebne trenutke. Kaj še čakate? Položnice? rojstni dan ali božič, da lahko prepričate ostali ljudi, da vam kaj kupijo? denarni ni za zbirat, je za porabiti. Opozorilo! Naročite zdaj in dobite štiri figurce več.